La logopèdia és una professió dinàmica, en contínua evolució. Ha de vetllar pel benestar de les persones i per això és imprescindible la comunicació entre els professionals que la formem. Cal establir un diàleg obert, de coneixement, d'ajuda mútua. Cal un espai que ens aculli i ens protegeixi, que ens doni veu pròpia com a col·lectiu. Aquest espai és el col·legi. El Col·legi de Logopedes de Catalunya ens dona un marc de legitimitat institucional per relacionar-nos amb l'administració pública, amb les universitats, amb societats científiques, amb associacions de famílies i amb altres col·legis professionals. El CLC ens ajuda a fer-nos visibles, per defensar els nostres interessos i els dels nostres usuaris. Som conscients que la nostra feina té un impacte directe sobre la vida de les persones. Per això tenim l'obligació de buscar l'excel·lència i de promoure els valors de la professió en l'exercici professional. El Codi Deontològic del CLC s'actualitza periòdicament a partir de la reflexió ètica conjunta i serveix de guia per a la pràctica quotidiana. El col·legi intervé quan es contravenen aquests valors deontològics establerts entre tots,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 També crea espais per compartir coneixement i per reflexionar sobre el model d'atenció. El col·legi està al servei de les persones. La cooperació és essencial per posar la logopèdia al centre de la prevenció, l'avaluació, el tractament i l'estudi dels trastorns del llenguatge, la parla, la veu, la devolució i altres funcions orals no verbals. La teva aportació és molt important en aquest procés. Apropa't al col·legi. Proposa. Opina. Participa. Junts som visibles. Professionals. Forts.